20 днів спочатку повномасштабного вторгнення і до перших днів захоплення російськими військовими Маріуполя пробув у місті Єгор Рибак. Досі впевнений, якщо б Маріуполь не оточили, то Маріуполь не взяли б. Так про окупацію говорить 30-річний житель Маріуполя Єгор Рибак. Покидати рідне місто не планував, адже вірили у азовців. Ми й досі дуже довіряємо батальйону Азов. Ми бачили, ми їх знаємо особисто, ми знаємо, як вони захищали Маріуполь, ми знаємо, що вони за вісім років, чому вони навчилися. Під час одного із бомбардувань Маріуполя від прямого попадання у сусідньому під'їзді вигоріли чотири поверхи, пригадує його Рибак. Прилетіло й у будинок чоловіка. Саме в мою будівлю було вісім попадань. Ми жили на вісімому поверсі. Я не пам'ятаю, жінка каже, що я після одного з попадань впав. Чотири поверхи наскрізь прогоріли у сусідньому під'їзді, у дворі стояло 20 десь, машин. В районі дві тільки змогли виїхати, дві були на ходу, одна з них була моя. З дев'ятиповерхівки переїхали до матрів в триповерхівку, говорить Ігор. 6 -го березня пропав газ. З того часу все, що потрібно готувати, потрібно готувати на вогнищі. За гроші ти в нічого взагалі нічого купити не можеш, зробляєш чи можеш або своїми, або просто бартер, або такий хлопець поруч, в нього була бензопила і не було взагалі нічого. На першій день війни він ну, просто не зміг купитися, з нього нічого не було, в нього була ще жінка і і ось завдяки тому, що пропав газ і в нього була бензопила, він просто приходив, його заправляли і він різав людям дрова і його годували. Ігор говорить, у місті фіксували випадки мародерства. Дуже багато мародерів, чесно. Ми проганяли десь там, дві невеличкі банди по п'ять людей. Ми, там, ну, як середньовіч, з топорами, з, з палицями. За словами Єгора, вперше зіштовхнувся з росіянами у бомбосховищі. В подвалі вони в тирі зробили велике сховище, дуже велико людей. І там, розмовляючи через десять хвилин, ми чуємо таку фразу від того, що нам русські сказали, ми такі, тобто, тобто як і русські. І тобто через 10 хвилин, як ми зайшли, ми дізналися, що. А... Саме ця будівля, саме зі сховищем з патрульної поліції, потрапило у полон, і більше доби вони вже в полоні. Був найстрашніший момент такого формату, що коли у підвалі, кажуть, жінки всі виходять на вулицю, а чоловіки залишаються. Жінки такі наші вони нікого на кого не дали. Вони там якось з боєм прорвали, щоб і ми виходили. Тобто всіх перевірили вже вгорі. Поталанило, що російські військові, а саме буряти не змогли прочитати татуювання українською мовою, каже його рибак. Додає, якби дізналася, що «Ультрас» смертна кара, скільки розлягало всю всю дорогу, щоб вони не, не здогадалися там хто є такий. Тобто, то Іваня вони не читали, мабуть, тому що або не вміють. Не здавайся без бою. Ну тут вона на українській написана, вони просто, мабуть, дують, що російською через букву «З» вона пишеться. Новий емблема футбольного клубу «Металург Маріуполь». 16 березня все ж вирішили покинути Маріуполь. Виїжджали на стареньких «Жигулях», шестеро дорослих і «Попуга». Позаду троє, спереді моя жінка та ще одна дівчинка, вони такі маленькі, та клітина для «Попуги». Сам папуга був у коробці для смартфону. За словами Єгора, у Хмельницькому приїхали до знайомого, котрий раніше проживав у Маріуполі. В обласному центрі разом з дружиною створили громадську організацію по допомозі переселенцям. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.